حصريا حصريا على قناة دندنة ارز جديداً FM. في عالم الصوتيات جديد جانا الوالد في هالسعادة والخير والافراح همالا في نحمد ربنا المعبود والشكر له قد جل بخصاله. سبعة ثلاثة الولد فيه السعادة زول والخير والافراح ما زي اجهل احمد ربنا المعقول. والشكر له قد جل بخصاله مثل القمر والنور فيه يزول. أكبر وجان الخير بقباله. مليون في المولود سعود بشروخي بطلاله مولودنا الغالي سمي العون اللي على القمات من زاله سمي جده والنعم سعود شيخ ورقال امجاد بطاله فرحه ابوه الشهم ما لها حدود فيه جباه ونعم بامثاله زاد الكفور مع الوفا والجود كل شقايق شايل ثقاله والله في فرحه بلا شَخَّصَ شيخه اصيل وتعرف افعاله، واخوانه اللي بالحياه سنود، وافعالهم بالفخر ترقاله، فيصل سنافي ما شهود خالد عريب الشان وسلاله، خواتي شَخَاتِ الْحَلاوَانِ والجود، سريم الكمر كل حرم شكرا له قد جل بخصاله مثل القمر والنور فيه يزول أكبر وجان الخير بقباله في مولده نفرش عليه ورود نهديه عذب الشعر واجزاله يا مرحبا مليون في المولود سعود بشرى خير بقباله مولودنا كفو مع الوفا والجود وقت الشدايد جايلك قامه والله انا في فرحه بلا حدود يا <تصفيق> <جلس جميل> اصيل <تصفيق> <جميل> وجاري <تصفيق> افعاله واخوانها اللي بالحياه سنود <تصفيق> وافعالهم بالفخر ترقاله <تصفيق> فيصل <تصفيق> <بس تصفيق> سنافي والكرم مشهود خالد علي بشاني وسلاله هواتي شخات الحلاوة مجهودي من القمر كل حور مختاله <تصفيق> لها ما هو <تصفيق> كل بدر تخرج مدح ترحيب تقاعد تكريم ترقيه نقل وكتابه الكلمات العامه والخاصه جوال